ينبال في في مكان. يا البال ليت الفراق ليت ما كان يا صبحي شقاك يرتوي قلبي عطشان يا دمر يا بعد ما انكت في ظنها والدي ورعدة والدي وعدة كيفك معاكي ترجمة <تصفيق> يا خط يلقاك مباكك عن سلاه صاد والله يشهد أني بحاج لك يا خط يلقاك مباكك